בסרטון זה אני רוצה להראות לכם שהכוח הנורמלי יכול לשנות את ערכו במצבים שונים. מכיוון שהבן שלי, שהוא בן שנתיים וחצי, חולה על מעליות, תמקד בהן. יש ארבעה מצבים שונים. אפשר לתאר אותם כמתרחשים ברצף מסוים. התמונה הראשונה כאן, אני מניח שהמהירות שווה ל-0, כלומר שהמעלית נמצאת במנוחה. בסרטון הזה נדבר רק על תנועה בכיוון אנכי. זה הממד היחיד שנטפל בו בסרטון הזה, כלומר, מהירות היא 0 מטר לשנייה בכיוון האנכי. המעלית לא נעה כלל. אולי זה מובן מאליו עבורכם, אבל גם התאוצה שלה 0 מטר לשנייה בריבוע. בתמונה הזאת. בואו נגיד שאני יושב במעלית השקופה הזאת, ואני לוחץ על הכפתור כך שהמעלית מתחילה להאיץ כלפי מעלה. על כן, בתמונה הזאת התאוצה היא 2 מטר לשנייה בריבוע. 2 מטר על בריבוע. המוסכמה שלנו היא שחיובי פירושו מעלה ושלילי פירושו מטה. אנו פועלים רק בחד ממד בכיוון הזה. אנחנו יכול לכתוב, שתי מטר על שנייה בריבוע כפול J, וקטור היחידה, כי זה אומר לנו לאיזה כיוון אנו נעים. זה אומר שאנו נעים בכיוון מעלה. בואו נגיד שזה קורה במשך שנייה אחת, ואז יש לנו התמונה השלישית. לא הייתה לנו מהירות. העצנו. בתאוצה של מטר על שנייה בריבוע, זאת התאוצה. זה קורה במשך שנייה אחת, ובסופה אנו מפסיקים להעיץ. אבל כן, בתמונה השלישית, התאוצה שלנו חוזרת להיות 0 מטר על שנייה בריבוע. בכיוון j, זה אכן 0. אבל עכשיו יש לנו מהירות מסוימת. למען הפשטות, נגיד שהורכה של התמונה השנייה אחת. אז עכשיו המהירות 2 מטר שנייה בכיוון j בכיוון מעלה. בואו נגיד שהמעלית נעה כך 10 שניות, על כן היא עולה 20 מטר במהירות גולוה. גם כשהיינו בתאוצה, המעלית עלתה מרחק מסוים. עת לנו מתקרבים לקומה היהודה. המעלית צריכה להעץ. אם הייתה, 2 מטר לשנייה בריבוע בכיוון J. סליחה, 2 מטר על שנייה בריבוע בכיוון J. היא בעצם מייצה עכשיו כלפי מטה. צריכה להעץ כדי לעצור. אני רוצה לבדוק מה יהיה הכוח הנורמלי, הכוח של הצפת מעלית מפעילה עליי, בכל אחד מהמצבים. אנחנו מניחים שאנו נמצאים קרוב לפני כדור הארץ. אם זה אכן כך, בכל אחד מהמצבים פועלת עליי משיכה גרוויטציונית מסויימת לכדור הארץ. אבל כדור הארץ פועלת משיכה גרוויטציונית כלפיים. נתעסק בחישובים פשוטים, נגיד שאני ילד שמסתו 10 קילוגרם 10 קילוגרם 10 קילוגרם, אולי זה הבן שלי שמסתו 12 קילוגרם אך נשאיר זה פשוט שיהיה הוא לא שוקל 10 קילוגרם זה לא נכון מסתו 10 קילוגרם המשקל, כוח הכובד, המסה היא החומר הקיימת גם אם זאת אינה הגדר המדויקת, המסה של הילד הזה היא 10 קילוגרם. אז מהו כוח הקובץ? זאת אומרת, מהו משקל הילד? בתמונה הזאת כאן, המסה כפול תאוצת הקובץ בקרבת כדור הארס, שהיא מינוס 9.8 מטר על שנייה בריבוע, נכון? שהיא מינוס 9.8 מטר השנייה בריבוע. סימן המינוס אומר שכיוונו כלפי מטה. מכפילים את זה בעשרה קילוגרם. הכוח כלפי מטה, כוח הכובד הוא 10 קילוגרם, כפול מינוס 9.8 מטר שנייה בריבוע. זה מינוס 98 ניוטון בכיוון J. מה יהיה כאן כוח הכובד מטה? זה יהיה אותו הדבר, אנחנו עדיין בקרבת כדור הארץ, אנו נניח שתאוצת הכובד נשארת קרועה, למות שאני יודעים שהיא קצת משתנה עם שינוי המרחק ממרכז כדור הארץ. ואנחנו קרובים לקרקע, אז ניתן להניח שהיא קרועה. על נניח שיש לנו כאן את אותו כוח הכובד. כי המסה של הילד אינם משתנה כשהוא עולה כמה קומות. בעצם יהיה לנו את אותו בכל המצבים. במצב הראשון כאן אין לילד תאוצה. אם אין תאוצה, באף כיוון, ואנחנו מתייחסים רק לכיוון האנכי, זה אומר שהכוח השקול על הילד שווה ל-0. זה נובע מהחוק הראשון של ניוטון. אם הכוח השקול על הילד שווה 0, זה אומר שקיים איזשהו כוח שמאזן את כוח הכובד. אם אין כוח כזה, הכוח השקול שווה וילד המסכן יצלול לכיוון מרכז כדור הארץ. הכוח המאזן במצב הזה הוא הכוח שמפעילה בצפת המעלית כדי לתמוך בילד. הכוח הזה שווה לכוח הכובד אך בכיוון הפוך. הכוח הנורמלי. במקרה הזה הכוח הנורמלי שווה 98 ניוטון J. יש איזון מוחלט. הכוח השקול על הילד שווה לאפס. זה מחזיק את המהירות הקבועה שלו, הוא לא צולל לכיוון מרכז כדור הארץ. מהו הכוח הנורמלי על הילד במצב השני? הילד כאן מעיץ, יש לו תאוצה. על כן, קיים כוח שקול שונה מאפס. בואו נחשוב מה צריך להיות הכוח השקול על הילד. הכוח השקול שווה למסה שלו, 10 קילוגרם. כפול התאוצה שלו, כפול 2 מטר עד שנייה בריבוע. וזה שווה ל-20 קילוגרם מטר עד שנייה בריבוע, שזה 20 ניוטון כלפי מעלה. הכוח השקול הוא 20 ניוטון כלפי מעלה. מכיוון שיש לנו כבר את כוח הכובד שהוא 98 ניוטון כלפי, מטה, אותו דבר כמו פה, 98 ניוטון. כלפי מטה צריך להיות כוח שלא עוד מאזן כוח הקורבת בין ה-98 ניוטון כלפי מטה, ומחזיק את הילד בנוכל שצריכה להיות תוספת של 20 ניוטון כלפי מעלה. אנחנו תקוקים לכוח כך שהמעלית תאיץ את הילד את של 2 מטר ושנייה בריבוע כלפי מעלה. יש לנו כוח שקול חיובי של 20 ניוטון. 20 ניוטון בכיוון מעלה. דרך אחרת לראות זה הוא, אם יש כאן מינוס 98 ניוטון, אנו זקוקים כוח הגדול ממנו 20 ניוטון בכיוון החיובי, כלומר אנו זקוקים ל-100 או 18 ניוטון בכיוון J. על כן, במקרה בו המעלית מיצה, כלפי מעלה, הנורמלי גדול ב-20 ניוטון ממשהו היה. וזה מה שמאפשר לילד להאיץ. בואו נראה מה קורה במצב הזה. אין תאוצה, אך המהירות שונה מאפס. כאן המעלית במנוחה, במלוחה, כאן יש לה מהירות. אולי תתפתו לחשוב שיש עדיין כוח נורמלי גדול כאן? כי המעלית עולה כלפי מעלה במהירות נסוימת. אך צריך לזכור החוק הראשון של ניוטון במקרה של מהירות קבועה. כולל מהירות אפס, הכוח השקוי שווה לאפס. אל כן, הכוחות על הילד יהיו זהים. לאלה שכאן כלומר, אם אנחנו נמצאים במעלית הזאת או במעלית הזאת בהנחה שאין שום טלטולים לא נרגיש את ההבדל. הגוף שלנו רגיש רק לתאוצה הגוף שלנו אינו רגיש למהירות הם לא רואים משהו עם מערכת ייחוס או משהו אחר שעובר הילד אינו יודע אם הוא או שהוא נע במהירות קבועה ביובחין במקרה הזה, הוא ירגיש סוג של לחץ על הגוף שלו, ומערכת העצבים שלו או התחושה שלו רגישה לזה. אך המצב זהה למצב הראשון. החוק הראשון של ניוטן אומר לנו ששיקול הכוחות שווה ל-0, זה בדיוק כמו המצב הראשון. הכוח הנורמלי, הכוח שרצפת המעלית על שלו, יהיה שווה לכוח הכובד הפועל כלפי מטה. הכוח הנורמלי יהיה שווה ל-98 ניוטון ומוקזז וגמרי את הכוח מינוס 98 ניוטון כלפי מטה. זה בכיוון J בכיוון החיובי. מה קורה כשאנחנו עומדים להגיע לקומה שלנו? פעם נוספת יש לנו תאוצה 0 יש לנו תאוצה של מינוס 2 מטר על שנייה בויבוע. אז שיקול הכוחות יהיה כאן המסה של הילד, עשרה קילוגרם, כפול 2 מטר על שנייה בריבוע. בכיוון J, בכיוון האנכי. זכרו שJ הוא וקטור היחידה בכיוון האנכי כלפי מעלה, 2 מטר שני, אחרי שנייה בריבוע בכיוון J. זה שווה ל-20 קילוגרם כפול מטר על... שנייה בריבוע בכיוון J או 20 ניוטון בכיוון J כוח השקרול هو מינוס 20 ניוטון יש לנו את כוח הכובד מינוס 98 ניוטון בכיוון J כוח שיתנגד לו כי יש לנו עדיין כוח שקרול שלילי כשהילד מעט והכוח השלילי הזה הוא 20 וכתוצאה מכך יהיה לנו כוח נורמלי של 78 ניוטון. המכזז חלקית את כוח הכובד פרט ל-20 ניוטון. וכאן יהיה 78 ניוטון בכיוון J. אני רוצה שתחשבו על זה בפעם הבאה שתהיו במעלית. פרקי הזמן היחידים בהם אתם תשימו לב שמשהו קורה הם כאשר מעלית נעיצה או נעיתה. כשהיא נהיצה אתם תרגישו קצת יותר כבדים, כשהיא נהיצה אתם תרגישו קצת יותר קלים. ואני רוצה שתחשבו מה הסיבה שאתם מרגישים שאתם עומדים על פני כדור הארסק שהיא במנוחה עונה במהירות קבוע.